הלאה, מאנייגים, אני רוצה לדבר איתכם על תחנה מגניבה ליצוע גרפיק. זה שלא כל דבר תצטרחו מעצב, או זה שו, ארחنت לי קנה תמונות. כמו שתם רואים, זה תחנה שניקרה פיקמן כי יש אפשר לאסיפתex, לישנו קצת לעשות מסיחה, שופיעה רק על חלק מהדברים. אני ניקנה שניקרה פיקמן תיזפטו, קנה לי דוגמה פיקמן קיكوم, בסדר, נקודא קומ. אני אעשה אדיט, אני בוחר לי דוגמה תמונת שרציתי שיתופיה. אז של האיש שמהמחשף. ומכניס את זה לתוך התמונה, יש פה כמה אפשרויות, אני לא יראה את הכל, אני פשוט יעבור על זה, כאן זה הגדרות כלליות, בסדר? כמו לדוגמה, Exposure, אני נכנס ויש לי Brightness, אני יכול להבהיר את התמונה, אני יכול לעשות Highlights, אני יכול את ה-Shadows להבהיר או להקעות את הצבעים הקים בתמונה, ואת ה-Highlights אני יכול להוריד או להקעות as well. Brightness, בסדר? מוצא כן אומר reply. אם אני רוצה להוסיף על זה תמונה משלי, אני נכנס לפרפר, וכאן יש לי כל מיני אפקטים, אני יכול להוסיף חצים, וכל מה שיש פה קטר זה עולה כסף, כל אחד זה השיקולים שלו, כמובן שאני מכיר פוטושופ, לי זה לא משתלם, אבל יש פה arrows ואוגנים וכל מיני דברים כאלה, אני פשוט מוסיף את זה אם אני רוצה. אם זה מוצחן בעיניי אני מוסיף את זה, אני יכול לשנות לו את הצבע, בסדר? שיהיה משהו כזה זה קצת מזעזע, כי אם זה לא הכי עכשיו, אבל מבחינתי זה שילוב של העוגן, אם אני רוצה שהוא יותר, אני יודע, hard light, יותר בועק, יותר בעיר, אני פשוט משחק עם השיטות שילוב כאן, ומשנה לו את הצבע במידה והוא מוצחן בעיניי. בסדר? אתם רואים, זה הצבע הפנימי של האלמנט הפנימי, כאן אם יש צבע שמוצחן בעיניי, אני פשוט ניגש ואומר לו, תעשה זה בירוק או באפור, של הבחור הזה. סבבה, זה ככה אחד, אני סליחה שאני עובר מהר, אני פשוט רוצה להספיק כמה שיותר אם אני רוצה לוסיף תמונה משלי נוספת, אז אני עומד על הפרפר ואומר add your own וmy computer ואני לוקח התמונה הזאת של גוגל, וכדי לשמור על פרופורציות אני פשוט מקטין אותה כמו שהיא מהצדדים אם אני רוצה אני יכול ללחוץ עליה ופשוט לסובב אני פשוט מסובב, מקטין, אתם כבר יודעים לאן זה הולך, אני מתכוון לשים את גוגל על המחשב במקום העוגן המזעזע, אבל כל אחד וה... שלו, זה לא הדיוק של פוטושופ, אבל זה כן יכול להבהיר את המסר. שוב, בהנחה שאני רק רוצה לעצב משהו, אני יודע, תמונה לדף העסקי או עיצוב לערוץ היוטיוב, כל אחד וההשקעה שמשהו מתאים לו ומה שמתאים לה. אוקיי? אז אני לוקח, מסובב זה קצת, מנסה להטאים ים זה כמה שיותר אם זה לא הולך אני לא מתיירש שאני פשוט מקטין את זה והופך את זה לחלק מהמסך אני מסובב את זה בצורה כזאת ואז אני שם זה כאן על המסך שאני מדייק את זה אני רוצה אני יכול קצת לעשות פייט זאת אומרת שזה יהיה הרבה יותר אתם עכשיו זה נראה חלק מהמסך זה נראה הרבה יותר אה, פשוט הרבה יותר מתאים אני יכול לעקות, אני יכול לשחק עם הצבעים זה תמיד הדיפולט. שזה יהיה כמו שעיצבתי את זה בהתחלה. בסדר, אני פשוט מוצא את הנקודה הכי שחורה ומשתמש בה. אם אני רוצה, שוב, יש לי, להק... יש לי פה שיטות שילוב, אני יכול להקעות וכל הדברים האלה. את העוגן, לדוגמה, ראיתי שהוא לא מוצא חן בעיניי, הוא סתם אפרי, אני יכול לעמוד עליו ופשוט לעשות דליט. בסדר, ואז עושים את הזה פה. לדעת, אם משחק עם הצורה, לנו זמן לזה עכשיו. ואם אני רוצה להוסיף עוד רקע לתמונה אני יכול לעשות Burst, שזה רקע שאני מאוד אוהב או את הזהב הזה, אבל זה בסדר, אם אני רוצה שאגב יהיה חלק מהאפקט לתמונה אני לוחץ כאן על המברשת אתם רואים? יש לי Brush Size, Brush Hardness ואז הוא נותן לי לקבוע אבל אני יכול להגיד לו שאני רוצה שהאפקט הזה יופיע חוץ מעל בן אדם אז אני לוקח את ה Brush Hardness בסדר, אני יכול להגדיל את המברשת וכאן אני פשוט מוחק, אני אומר לו תשפיע לי רק על השולחן ועל המחשב בצורה כזאת ואני מוחק את האפקט הזה ואז נשאר לי פה רק עזר זה כבר יותר נחמד, זה כבר יותר מעניין כל אחד והטעם שלו יש לי פה עוד אפקט שני, מוצחן בין היגב לפני שאני עובר אני יכול לעשות אפלי כל דבר אני יכול לעשות אפלי או קנסל בסדר, אם אני רוצה להוסיף איזה מחשפן כבר יצרנו איזה רקע קצת לא נורמלי אז אם אני רוצה להוסיף משהו שנקרא מחשפה, אני פשוט יכול לקנות פה אחד האלמנטים שהוא לי להוסיף, או פשוט להיכנס לפרפר ולחפש איזשהו אפקט שיותר מתאים לי, אם אני רוצה לקחת, אני יודע, Heroes, או איזה שהם משקפיים, מסתוריות, בסדר? כמו Somebody is watching you, בסדר? אני יכול לקחת זה, לסובב זה גם שיהיה באיזושהי זווית, לבחור לו צבע שונה, אם אני רואה שזה מזעזע, אני פשוט מוחק את זה. אבל אני יכול לקחת סמלים אחרים, וזה יכול להיות משהו יותר מגניב, אני יכול לשחק עם הגודל, אני יכול לשים את זה כאן על גוגל, אני יכול לשים את זה פה, זה נראה חלק מהתמונה. מגניב, לא? זה יכול להיות לוגו שלי, זה יכול להיות כל דבר. וזהו, לבינתיים, יש פה כל מיני דברים חדשים, you didn't save. אם אני רוצה, כל דבר שאני עובר הוא לי, הוא איתי, הוא חזרתי לנקודת בסיס, רק אני רוצה לתת זה בסדר? יש פה כל אחד מהשלבים, עכשיו זה נראה יותר סופרפישל, uh, יותר מלאכותי, ויש לי resize, אם אני רוצה לשנות גודל, אם אני רוצה לשנות גודל טבעי, אני מוריד את הכי פרופורשן, ואומר לו, לדוגמה, 1240 על, uh, כן, אתם רואים, קצת uh, מפוקסל ולא נוח, 300. כן, מגיל כזה, אבל אם אני רוצה שזה פשוט יהיה כי פרופורשן, אז הוא אומר, שמה, 1450, אז הרוחב שלו זה 300, ואז זה נראה יותר מעוצב. שוב, לפי, לפי הגדלים, כל אחד יודע פחות או יותר זה גודל הוא צריך. אם זה פייסבוק, זה בדרך כלל יוצא 850-850, או 680 על 450 ושעה הלוש. ואם שוב אני רוצה לשנות את זה, לא מוצא חן בנה, אני עושה קנסל, ויש לי גוגל, אני שוב יכול לקחת אותו ולהגדיל אותו. בסדר? אם הוא מוחק לי את התמונה, מה שאני עושה, אני פשוט יכול להיכנס שוב לפרפר, ושוב להעל אותת התמונה, ואז הכול בסדר. אני יכול למחוק את התמונה נוכחת, לקחת את גוגל שוב, לשפץ אותו שוב, להוריד אותו שוב, להקטין אותו, בצורה כזאת. הפעם זה כבר ילך יותר מהר, כי אני יודע מה אני רוצה לעשות. אני יכול לקחת את הגוגל השני, ופשוט זה כאן להוסיף. אם אני רוצה כמו שאמרתי, אני רוצה למחוק חלק מהצדדים, בסדר? אז אני אכנס לאיר brush size, brush hardness, וכאן אני מוחק זה, בסדר? חלקים מיותרים שכרגע לא רואים אותם, ופשוט אני נמצא על המחיקה, אני מוחק את זה, ומתגין את זה למחשב, בסדר? ככה, תשחקו עם זה, זה כיף לא נורמל, אתם יכולים לעשות את זה, למחוק, להחזיר, לעשות דלית, לא לקבל זה, כן לקבל זה, מה העיקר שתצא לכם תמונה שהיא מזעזעת, או תמונה יפה, אבל לומדים, לומדים, עובדים, עובדים, עובדים. בסדר? וכאן אני מגדיל, כאן אני מקטין, כל דבר שעולה על ברככם. אז תודה רבה לכם לשאלות, אני כאן, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, אני כל פעם מוצא תוכנות אני חושב שזה טוב לכולם. תודה רבה לכם.